Papa, papa. Aquest cotxe no. Però per què no? Perquè contamina massa. Des del 15 de setembre s'estan aplicant sancions als vehicles que tenen l'accés restringit a la zona de baixes emissions Rondes de Barcelona. Es tracta d'una àrea protegida i els dies feiners, de 7 del matí a 8 del vespre, només s'hi pot circular si es té el distintiu ambiental de la DGT. Si el vostre vehicle no n'hi correspon cap, informeu-vos de les alternatives de què disposeu. El dret de la salut és fonamental i ens afecta a tots. Comencem a respirar tranquils. 012. La millor resposta.